نوجوان ساری دنیا میں بسنے چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے ہو سنو کیا تو اللہ کو یاد کرو گے تو دنوں میں ٹھنڈک آئے گی ورنہ ایسی سلگتے رہو گے سسکتے رہو گے تڑپتے رہو گے اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا اللہ ملا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا